سيكونوا درك دونك البركاج الا بغينا نديرو لي فيت <تصفيق> دي فيكسيون غتكون ليها غادي نقراها شويه بالفرنسيه سيلكستراكت يعني كتاخذ من واحد البلاصه كتكون دي فين سوا في البور ولا في الحرجAvec avec des drage يعني دي باتون خاصين باسم الجرافات كيمشيو البلاصه تكون معروفه كياخذوا منها هذاك لو صابل يعني ذاك الترمله avec des moyens donc sur le bateau. Il y a qui le bateau. Les moyens le bateau. les moyens qui sont le bateau, bateau le Et le bateau est maintenu sur le le bateau sur le bateau. est maintenu le bateau. Et le sur le bateau. le est le bateau ou qui termine le Donc ce sont deux opérations. La récupération et l'extraction du sable. ملي كيدار في الباطو، الباطو عنده لي مو موان دو نافيكاسيون ديال زون على زون، سيتي كونفين ويدي، دونك اين فوا كي الرملة، كيمشي هذا الباطو كينافيكي، سوا مثلا آآ ما يسمى جرف الصيانة، كنديرو مثلا الباطو كيمشي لومبوش يعني في الدخل ديال ديال ديال كيهز الرملة من الدخل ديال لوبور، من بعد ملي كيشارجي تما كيمشي لواحد لازون تتكون ديزين ديال الإتفاق مع مع المتر دو فراج اوكي حتى ديك الرمله هذيك لازم هذه اوكي عمليه اخرى مثلا اللي هو اللي اللي كنضرب عليها هو ان الباتو كيجي بعمله مثلا وكينخويها في زون دو ستوكاج اللي هذيك الرمله نستعملوها من بعد في يوتيليزاسيون ديال ديال لو فولبر دو دراجاج دونك غريا لو بوكو دو دراجاج فولوم دو دراجاج كاين دو دو دو كستيون الاولانيه كاين عندنا لي بورت الميصا ما اداش ليها الدراج لي باطو ما يدخلو لان اصلا مثل المرساه الساليتيروندو ميسميو لي تيروندو لي لي بوفوندو باطو كاين دابا حتى في على الصعيد العالمي راه كاين اللي وصلو 16 متر و 20 متر بما يسمى لو تيرون ديال يعني تحت دي الماء باطو غادي ب 20 متر تحت الماء يعني خاص الدراج ديال لي بورت باش داك الباطو يقدر يدخل لواحد المرسى و سي الدكتور عدناني راه عنده قوة خبيرة بهادشي كي اللي الرملة لي و لي ديال اللي استغلال يعني وكنستغلوه في فليطاركو كنديروها كنستخلوها لازم باش نقدرو نستعملوها من بعد مجموعه يعني آه مختلفه ديال الجرف الاولى كاين جرف دون تريتيان ديبور اي ديشولو داكسبتيف الهدف الميلو شنو هو اللي قلنا دابا تعميق ديال العمق ديال ديال الدخله وديال <Gamma> مسمى الباسا ديال لي بون كاين جرف ثلاثه جون ترافول لي جرف اللي تيكون في لا ديال ديال نوفو بون بحال الحاله ديالنا ديال ديال نا دور واسمنت دابا نا دور ضروري عمليه الجرف لتعميق لا لا من العمق اللي كاين المرسى باش الامواج على هاد الموضوع ديال دابا على الصعيد العالمي مشاف المغرب على الصعيد العالمي كاين ما يسمى ديال ديال الدول استغلوها يعني من هاد عليهم وكياخذوا العمله من هذوك ليزون وكيجيبوهم وكيبومب فيهم يعني كيروفوا كي في هذوك ليزون اور رونغريسمون ديال لي توران غادي نشوفوا حالات اللي فهمتيني بصور اللي موجوده على الصعيد العالمي وانا نقدر باش نقول لان كنت حاضر كمدير اشغال انه فهمتيني لا بلاج ديال الرباط 2006 انا اللي صارت العمليه ديال ديال ديال اللونغليسمون ديال لا بلاج ديال ديال, ال... ديال الرباط اللي غنشوفو اه في شي صور عندنا هنا و يذكر جزت... كما دازت العمليه ديال ال... ديال اللونغليسمون ديال لا بلاج ديال الرباط اه من شي مكانش غيبقى لان درنا ليه امونغليسمون باش يعاودي يرجع و اخيرا ما يسمى دراجاج و لا برودكسيون صافي لي اللي هو موضوع اللي حضر عياده اللي استغلوا مجموعه د الوقت اللي منشئات كونتينرات سواء طرقيا او دونك اللي سبقونا اللي عام و 60 عام باش كانوا حنا الان 20 عام هذه يلا انتور في المغرب كله مليون على كل لوك واحد الشيء اللي كانوا قاعدين بمليون 30 دابا انجلز آه 1959 عند 4 مليون اللي كدير كورلا كونستركشن حاليا راه في 20 مليون دطون دو ساب جوابان 986 16 مليون حاليا راه 50 مليون آه هولندا وما ادرا كما هولندا او اوجا دونك آه كانوا كيديرو 7 مليون في 77 مليون 10 مليون حاليا فرنسا 7 مليون بلجيكا 4 مليون يعني الهدره مشي على المغرب اللي كيستعملوا ولا اللي على الصعيد العالمي كيستعملوا لان حل من الحلول ما يسمى دابا النقص في في في اللقاء. في في وحاليا اللي دخل أجل يدخل على الفيديوهات <تصفيق> يشوف في يوتيوب أنا فيديو عام في حال في حال كنا كنس المحافظ ديال المياه وديال المال غتكوني توطا دابا حاليا على الرمال على هذه راه هذا لقاء دار فرنسا تييهضروا عليه لان بلا غادي صور اللي مثلا هذا 60 دراك كتمشي تجيب واحد البلاصه بيان ديفيني في البحر تيكونوا ان بحال حنايا ليها كنعرفوا شنو هي لا 2000 في لوكي ديالها تيكون هنا دونك شوز هنايا هي الحالة في <تصفيق> درناها في الرباط، هذو أمثلة أخرين غير باش تعرفوهم مثلا هذا مرسى في هولندا، كلها 750 مليون متر هاد مليون متر هونغ كونغ 145 مليون، هذه فهمتي سان إيرو بور، الماليزي 58 مليون، سنغابور باش تبنات 2 مليار دو متر 2 مليار دو متر كبير، بسكو 20 سنة في درافون، أنا حضرت النهار تي يلاه راه الأولى، ديال، إذن بونسي أن هاد المصاب يعني في لو مارشي، وزارت. فتشهد سهرات ودار دراسات خاصين باش تلقى الحل لهذا لان هذه الساعه المغرب الحمد لله الملك ديالنا الله ينصرو فهمتين مشاريع كبرى وملي بداو كيديرو في الدراسات لأنه بان فهمتين السابل هذا الوقت لان راه متعارفين كيجي تيجي من كيجي من ليفلاج وداكشي ولكن المشاريع الايكولوجيين لانها تنغي طونفو لي زوطوروت لي فيتشي لي زيرو بول لي بور اي كل سا عرفتي شي باغي يتفاش دونك لونسو باش يلقاو شنو هو الحل باش يحاولوا يواكبوا يواكبوا هذاك في هذاك التطور اللي غنشوف هذاك البناء اللي غادي يجي من منتي اقمن بعد دونك هذه الدراسات اللي دارت وزارة غير خرجت بواحد التوصيات شنو التوصيات فيه اذا نعرف كيف صار الكونكساج كيفو ا دوزو تنبغي نحاملوه ونسعى الدراسه حل بديل حل بديل لرمال الكتبان الساحليه وديال البلاش هنا هادو واحد السويبي اللي اللي على الصعيد الوطني اللي غنشوفوا فيه On a vu la progression, l'augmentation de la consommation de sable par 10 ans. On a vu le sommet de environ à 6 millions. On a vu le pic de la fille 46 millions de tonnes de barges à l'arrivée de l'arrivée. On a vu le nisba. المساهمة دي المساهمه ديال كل 200 سوس غتقو به النار باقي باقي اللي كنستعملوه للسابل دي طبعا بونداج كبير 43% صافي ديال 43% اللي كنستعملوه حتى في المغرب غنشوفوا لسابل دو دراجاج اللي حنا كنهضروا عليه لا نمدي غانمدي لا الا 5% الا 5% اللي كنمدوه حنا دابا في السابل على الصعيد الوطني صار ديال الواد 40% في وصار دو كونكاساج اللي هو الدوله تاع هي كانت دارتو كوم استراتيجي اللي غادي يكون حل مع المستعمل دو دراكاج لا يمكن الى يعني استعمال ولي سويت اللي كاين دابا عندنا اللي فهمتي اللي, اللي كيمولو السوق من, من, من, من الرمال هما رمال كتبان الساحليه بنسبه 43% اه كلاسيكي كما هضرنا دونك عندنا اللي ديروا شوفوا فهمتيني اشنو تيوقع في الساحل هذه صوره دونك باش راه بعض المرات حتى الى هناك يعني تيبقاو يهزو في العمله حتى يعني والتاثير لان ملي كيوصلوا راه دون غادي انا دابا دروك غادي ندخل في في لا كونطاميسيون سوا لي سوا تعرفي لي ايزونجونس دونك الكونطامين لا لا انا لا حسن rapidement pour répondre aux besoins de croissance secteur secteurs des bâtiments et des travaux publics et différents acteurs des secteurs ont mené qui maintenant des recherches visant à diversifier les sources en sable de construction à essentiellement par les plages et les dunes les recherches ont permis de mettre sur le marché d'autres types de sable c'est que le sable de concassage et le sable de dragué mais ce que je vais souligner c'est que la directive de de la هنا شنو بأن الدولة غادي <تصفيق> تدير <تصفيق> غادي غادي تعاون سابلو بونكاساج وديال وديال خو دراج، ولكن ابيك لي ميزيور، ابيك لي ميزيور في المناطق في المغرب، بأن دارت دراسة، وديتامينات واحد لي زون، هذوك لي زون حددت من الدولة ماشي علاج، جات وحددت من عشوائية، راهم تونوكوون، مع ليناراش، مع القطاع المهني ديال الصيد، ودارت فيهم دراسات لي لي لي فيهم إن إن اللي دي اللي اللي سكونتر ما كنتش عارف شحال عندنا ديال ليها الدكتور اكثر من 4 ملايط ومن تنقول 4 ملايط انا غنعطيكم لان هذه ديال وزاره التجهيز اللي اللي نشراها على واحد ديال ديال ملايط اللي كاين عندنا على الصعيد على الصعيد الوطني دونك باش نشير لها ما مليون ميل مليون متر نول هنا بكرا غادي ندمرو proses de valorisation اللي كن غادي ندمرت غادي شنو فيه دونك نبداو باش نقدو نفتحو l'identification des jus d'eau il est a un peu la le jus d'eau est un peu de ce qu'on appelle l'évaluation d'impact et la caractérisation des matériau on a à on a de rapidement rapidement, Euh, إذن وانت... <تصفيق> uh, من بعد هاد ليفاليسيو د إمباكت و لوطونسيو ديال كتجي في القانون ديال من في لي لي لي لتجمح وكتديها أه في ثاني مع التصريح ديال فتح المقله الوزاره ديال ديال التجهيز دونك بالمعنى اللي كتتاخذ ديزوتورييزاسيون كتدير العملية ديال الجرف والعمليه ديال روفولمون اللي هي كتختلف من منطقه المنطقه, المنطقة كاين شي مناطق اللي يقدروا مثيني أه كيديروا في المسار ديال دراك جيوا ستاسيونال يعني شرفات أه قاره جرفه قاره يكون عندهم رقم مع واحد واحد, واحد لاكوندويت لي لي ما كيتبلاصاش هي البلاصه البلاصه كتبقى تتحرك في الواد سي لوكاز ديال ازمول لي حاليا وكيجي لو دو شي حاجه دي مهمه لي دخلناها حنا وهذه هنايا درناها عندنا على سيت كاليتي عندنا وراء في الحضور هناك في المختبر معنا في الحضور قبل ما يخرج للسوق يوميا، صباح وشيك دليل لي عندنا في كما على يعني كان دي لابوراتوار خارج، ألفي في كنا قبل ما يمشي المنتج <سؤال> <سؤال> <سؤال>